Байк кемп наш подошел к концу. Погода и технические нюансы нам. Тришки наломали его. Ну, Маршрут нарисован. Тапки упакованы. Сашко меня сопровождает. Пару-трое километров. Спасибо этому дому. Едем к другому. Разогревочный торчок. Погодка пока радует, асфальт сухой, но обещают дождь. Сегодня мне предстоит вольнуть соточку по асфальту. Мы уже у Медвени. Двадцатка уже проехала. Залышилось мне еще 80. Дуже велике село, такий спуск був, 55 у мене було. А грунтів тут скільки підйомник для МТБ рай приїздять? Так, да. зробимо МТБ кемп у Сашка на дачі і будемо їздити, катати, ригати, катати. Так, сашком доїхало до Медвена, до окраїни, тут він додому вже, а я туди. По дощу, так. Да. Почався дощик, ну, зато не жарко буде. Добре. Давай. До наступної зустрічі. Якщо не розмокнеш. Да. Така кайфова дорога. Практично без трафіку. Пара машин проїхала за 5 кілометрів. Непоганий асфальт такий. І постійно спуск-подйом спуск-подйом не скучно в общем а такий запах тут якимись травами пахне місцевість дуже гарно я мабуть тут кружок намалюю кілометрів на 300 може на 400 для гравійника шосе гравійник немає різниці та й катну трафіка дуже мало тут. можна катати це вже я Езжаю в Черкащину. Там дощик такой нормальный, валы. Выходит, что я от него від'їжджаю. Мне прямо, там уже просветы какие-то есть. Взірвався від дощу, він позаду, а попереду – чисте небо. Так що шансів промокнути в мене залишається все менше та менше. Який-то місто лисенька такий тут пам'ятник малого лефті. Зараз поп'ю каву і буду валити далі їдеться дуже добре цей знак якби намікає що мені ще доведеться сьогодні поплавати там вон дощара вже пролісок Тут якийсь табор дитячий. Я вже в яблунівці. Яка церква прикольна тут. Зараз подивимось. На жаль, у мене нічого немає. Давай, давай. Уже проїхав 50 кілометрів. Залишилося ще 50. Половиночка. В'їхали в Звенигородський район. Так, півмаршрута проїхав. Що, звичайно, люди роблять, коли проїжджають півмаршрута? Вірно, хом'ячать. В мене є що закинуть в топку. В дорогу зібрали пару бутербродів. То зараз десь... Зупинюся, буду поповняти запаси енергії. Думав перекусити. Таке гарне яблочко висить. Пожалую їм і перекушу. Здрастуй, яблочко. Дуже багато горіхів. От куди треба приїжджати за горіхами. Щось я, мабуть, не туди заїхав. Перехрестя таке дивне. Приїхав я, звідти. Тут є наліво, прямо, направо раз і направо два. То мені мабуть сюди. Точно. на чайок і пончики чи лимонім 10 хвилин та їдемо далі Асфальт скінчився почалась така от бруківка дуже багато таких доріг тут на контриничку їдеться просто прелесно по якісь мисливські угіддя скоріш за все огорожено все і тут обчиків мене в мене ж чекає Без гравійки, ну не як сьогодні Малювали, малювали асфальт, вже їду кілометра 4 по гравієчки. Ні, все це добре, але ж у мене спущена вилка і колеса накачані. Три атмосфери під асфальт. Дуже нестандартне рішення для цього регіону. чудесний трек, просто чудесний багато такої бурківки але ж спустив колеса то їдеться добре краєвиди такі жовті поля так, що я тут проїхав вже 78,9 залишилось 20 кілометрів там 20-22 десь десятки кілометрів такої мощоної дороги і тут питались закатати в асфальт, але ж не дуже то і вийшло. Но тут є чикен так що можна їхати от сюди. После той бруківки уже такий автобан почався, прям можно шосе катать. Різкий перепад такий, я трішки здивований. І таких апчиків багато, 20% На жаль, камера цього не передає, але що вони тут є, повірте, під'їжджаю вже до Тального, всього ріка, гірський тікіч, Сау, С152, смерть окупантам, так, я уже Практически на месте Получилось 104 километра Все э -э -э -э круто Мокро, прохладно Все как мы любим Можно делать рейтинг Самых бесполезных вещей Которые были В сегодняшнем маршруте Это крем от загара по идее, это лишнее было. А так все топчик. Все. Катайте, отдыхайте. А и... Да, Сашко, дякую за маршруты, за теплый прием. Все было круто. Батькам привет. Всем пока, до новых встреч.